يا قليبي يلا بيك يلا بيك سمعني محبوبي بنصرك بنصرك يا قليبي يلا بيك يلا بيك سمعني محبوبي راجعلي الليله فرحه والسهر صباحي يا قلبي ويا اشواقي ارتاحي اليوم صار I'm gonna go get عيني لك, وحياتك لك وحياتك كل عمري في لك عيني. دم دم دم تك وظلي اتوقف ما اقدر اتحرك ما ادري افجي من الفرح